beech swift swift, swift. swift. and <laughs> melisha First uh, Buddhist temple was found in Malaysia. It's the first one, first one. And it's one of the earliest in the world. The earliest. Wow. In, uh, in Malaysia, mm -hmm. not in the world. Oh, in the... the same tree, is the generations. Mahabodhi, India. Mm -hmm. There's a Lord Buddha set for meditation. Lord well, Enlightened Mahi. So Bodhi is the tree. Tree. Uh, is. La Lanka is uh, Sri Lanka. Ram is a Buddhist dan per first ram first dan minta toi e per first uh, sri lanka dan sri lanka yeah. hmm. ที่แสปารี่ in memory of mister จงวินัยพร้อมด้วยท่านผู้มีเมตตาและญาติโยมคนไทยคนจีนทุกๆคนที่ขอนำสิ่งอภิยตาโลกแห่งคุณได้ <coughs> <coughs> Oh, Ketina ini memang, kan? Ketina ini dalam skirting dari bulan 7 sampai ke bulan 10, 3 bulan nak, kan? misalnya itu ada anak murid muda, murid muda hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. ambilkan, mudah mudah nah, nak pergi jahat kepada okay. buda, dalam perjalanan jahat itu, tak lepas tu, last beberapa bulan tu boleh buat kecina. Jumlah zaman tu sejajar je. Sabi Sabi yang datang nak buat tu tak boleh. Saya langsung buat kandang, buat Lepas tiga bulan tu, kandang ini semua kosak habis, kehancurlah. Jadi mereka pergi sampai ke sana, mereka diberi kebenaran oleh bandar untuk dapat kain bahu. Nah, Jadi kecina, offering of folks.